Pane předsedo Babiši, kde jste ano. přišel na to, že někdo ano. chce dávat chaty a chalupy migrantů? Ano, lidí oni to chtějí všechno sdílet. Tady v Praze už se nedá vůbec existovat, protože postavili jenom stezky pro kola, takže auta už mají smůlu. Je to peklo, takže stačí se podívat, co se děje v Praze. Pane Babiši. Sta stačí se. Pane Babiši, kde jste přišel na to, že chtějí piráti dávat chaty a chalupy migrantům? My migrantů? jak se vyjadřují ty piráti a jde z toho obrovský strach. Já se bojím... Se Pane, Martoši, prosím. Zemi. Pane Bartoši, prosím. Jak se, jak se říká, pan Babiš musí v kampani lhát, nám stačí, když říkáme pravdu. Pan Babiš.